وسهلا بيكم في فيديو جديد في الفلبين بالعربي النهاردة هنتكلم عن حاجة يمكن عملت استفتاء عليها قبل كده والناس كلها اتكلمت ان اشارت ان انا اتكلم عن حاجتين. عن الزواج وعن الاستثمار. طبعا النهاردة انا هتكلم في استثمار في الفلبين لان انا كتير او بتكلم على موضوع الزواج فنركن شوية موضوع الزواج على جنب وبعد كده هنتكلم. في الاستثمار في الفلبين. في طبعا ناس بتخش في صندوق مقفول داخل الفلبين الا وهي التعامل في بعض الحاجات زي لما بيجي واحد هنا عايز اول ما بيجي يتكلم بقول لك انا عايز افتح مطعم، انا عايز اشتغل في مطعم، عايز اعمل مطعم، مطعم شرقي، مطعم شاورما، مطعم كذا، مطعم كذا، وبناء عليه بيبتدي ان هو يخطط لان هو يعمل مطعم، طبعا في ناس كتير بتيجي اول ما بتيجي تتكلم مع زوجاتهم للناس المتزوجين من الفلبينيات اول ما بيتكلم مع زوجات زوجاتهم بيقول لهم اعمل مطعم وطبعا ده تفكير داخل الصندوق مش تفكير خارج الصندوق لان الموضوع زروه زياده عن اللزوم وبقى زياده عن اللزوم قوي يعني بقى المطاعم اوفر يعني الواحد ممكن يخش في شارع يلاقي فيه اكتر من ست مطاعم طب مين هيبيع لمين ومين هيشتري من مين دي حاجه زيادة على كده المطاعم بقت منتشرة وبقى الطعم يعني الناس حتى الفلبيني ذات نفسه بقى يعني لا يستصيغ الاكل عند بعض المطاعم بقى ليه مطاعم معينة هو اللي بيتوجع عليها، وبناء عليه المطاعم برضه عايزة دعاية واعلان وخصوصا في ناس كتيرة قوي دخلت الفلبين من العرب خسرت كتير خسرت ملايين وصلت لحد 25 مليون من الشغل المطاعم بأسباب ان عدم تخطيط او ان هو بيكون فاتح في مكان يكون حواليه مطاعم كتير لا يقدر على استيعاب التنافس اللي هيكون قصاده زاد على كده المطاعم اللي موجوده هنا في الفلبين في عندك مطاعم كتيره مشهوره زي كافسي او كنتاكي وعندك مطعم مثلا زي جاليبي تشوكين كل المطاعم ديت مطاعم مشهوره في الفلبين مش هيسيبها او انسان مثلا من اشهر المطاعم مش هيسيب المطاعم ديت ويجي عند حضرتك انت عشان ياكل اكل عربي فانت بناء عالي لما تفتح مطعم للاكلات العربية انت حضرتك بتفتح لشخص معين وده نادرا ما بيجي لك او اللي بيجي لك منه في هو ده الاكل ده اساسا في المطاعم العربية اللي موجودة في الخليج وهو كان شغال في الخليج دي حاجة من ضمن الحاجات ناس كمان بتخش في موضوع العماله المنزلية ويمكن نبهت على موضوع العماله المنزلية دي كذا مرة ان ما حدش يخش فيها إلا لما يكون معاه ترخيص دي حاجة من ضمن الحاجات في ناس بتخش يقول لك أنا هعمل جروسري أو هعمل بقالة أو هعمل ساري ساري، طبعًا المشروع دوت برضو من المشاريع اللي منتشرة قوي وممكن تخش في أي شارع تلاقي 6 جروسري و17 محل، يعني الموضوع رهيب جدًا. طبعًا في ناس تانية يقول لك أنا هعمل مثلًا كافيتيريا أو هعمل يعني زي مطعم صغير وفيه مشروبات والكلام ده كله، برضه الموضوع ده مغرق الدنيا. طبعا ده هتكلم فيه النهارده افكار جديده ويمكن انا طرحت منها اشياء قبل كده وفي فكره جديده النهارده جات لي انا شفتها وبناء عليها انا هتكلم عليها في اخر حاجه. فاول شيء انا اتكلمت عليه دايما هو مغاسل السيارات. مغاسل السيارات هنا مش متوفره قوي. هنا بتخش في ماكينه بتحط عليها 5 بيسو و بيسو وبتنضف انت نفسك هيلب <تصفيق> يور يعني بتنضف السياره بنفسك والكلام ده كله. لكن آه ما فيش حد بيقف يغسل لك السيارة الا نادرا جدا ومش موجودة في محطات كتير من محطات الـ الـ الوقود لكن آه الموضوع مش منتشر قوي موضوع مغسل السيارات ممكن تقدر تبتدي مغسل السيارات ديت بمكينة صغيرة ممكن لو انت دخلت على لازادة او حاجة من حاجات ديت زي شابي او لازادة بس انا ارجح لازادة اكتر من شابي لو انت دخلت على لزادة هتلاقي فيه كتير ماكينات بتبتدي من 5000 بيسو لحد لما توصل لل 50000 بيسو، بعد كده في ماكينات موجوده وفي ناس موردين بيكونوا موجودين، في فيديوهات قبل كده انا كنت متكلم عليها على مغاسل السيارات فممكن تقدروا تتابعوها، الفيديوهات دي انا كنت بتكلم على ان في موردين هنا لمكان مكاين غسيل السيارات وكل ما هو محتاجه ان هو فرد واحد بس هو اللي يشتغل على الماكينه ويقف عليها ويدخل السيارة ويغسلها ويرفعها ولعاية طيار زيت الكلام ده كله طبعا الكلام ده مش متوفر قوي في الفلبين ده اول مشروع تاني مشروع من ضمن الافكار يعني مزرعة اغنام او مزرعة دواجن طبعا احنا اتكلمنا قبل كده على موضوع الدواجن كزا مرة وتكلمنا على موضوع الاغنام كزا مرة وتكلمنا عليه بالتفصيل الممل لكن انا هجيبها باختصار كده الدواجن اللي انت عايز تشتغل فيها بتشتغل في اللي هي الدواجن اعمار 45 يوم وبتبتدي تورد للمطاعم وبتورد للشركات وبتورد للبلينكي او اللي هو السوق الشعبي وهكذا يعني فانت لما بتورد الحاجات دي بتورد الدجاج، في ناس بتشتغل في توريد البيض، وفي ناس بتشتغل في توريد الدجاج، وفي ناس بتشتغل في توريد الدجاج اللي هو بياض اللي هو بيقعد 3 شهور، اللي هو بعد كده بيبيض البيض، وبعد كده بعد ما يوصل عمره 3 شهور أو أربع شهور، يبتدي إن هو بيذبحه وبيورده كلحم، وهكذا، دي حاجة، ثاني حاجة في ناس بتشتغل في الأغنام. وغالبيه الناس اللي بتشتغل في الاغنام بتكون موجوده في نجرس اورينتال او اكسيدنتال او في سيبو لان هنا المنتشر الارض الزراعيه الحشايش منتشره بشكل فظيع فانت لو قصيت النهارده ثاني يوم بتطلع انا لسه قاصص عندي هنا بره النجيل ورغم كده ما كملش 10 ايام وارتفع ثاني فانت عايز لي هنا انا عايز لي مثلا بتاع 20 غنمه 25 غنمه عشان أه طبعا ناس كتير هتيجي تكلمني تقول لي طيب انا عايز اعلف هتقدر تعرف بس انت لو عايز تخش في موضوع العلف ده ده برضو مشوار تاني لان هنا الغالبيه العظمى ما بيعلفش لان الخنزير هو اللي منتشر اكتر من الاغنام. طيب مين اللي بيشتري الاغنام؟ اللي بيشتري الاغنام في مانيلا، الغالبيه العظمى في مانيلا وفي دافاو. الغالبيه العظمى في نجروس يمكن الانتاج العام اللي موجود في نجروس بيتورد لدافاو وبيتورد لمانيلا. سعر هنا بتكون موجوده في حدود 3.5، 2.5، 4.5 ماكسمام، وبتوردها بعد الانتقال والمصاريف للنقل والكلام ده كله، بتوردها لحد مانيلا بتوصل ثمنها لـ 11,000، 11,000، 12,000، وخصوصًا في الأعياد والأعياد عيد الأضحى اللي جاي ده بتوصل ثمنها لـ 15,000. الكلام ده أنا بقوله فعليًا حصل، وفي ناس كلمتني كتير على موضوع إني أنا أورد لهم أغنام. أه تالت مشروع وهو مكتب او مركز صيانه طبعا ناس كتير بتشتغل بتفهم في الموبايلات او تشهر بتفهم في الكمبيوتر او بتفهم في سي سي تي في كاميرات المراقبه او بتفهم في آآ آآ سيستمات التوزيع الانترنت ده مشروع من ضمن المشاريع ان انت ممكن تقدر تفتح مركز صيانه ولما تيجي تفتح مركز الصيانه تحط معاه بقى اكسسوارز موجوده زي مثلا كيبورد زي كيس زي سكرين وممكن تربعة تبيع منتجات زي الماوس زي مش عارف ايه زي البادة الكلام ده كله ده حيروج معك ان انت حتبيع من ناحية دي وهتعمل صيانة من ناحية دي في ناس اعرفها فتحين مراكز كمبيوتر فاتح مركز صيانة كمبيوتر وفي نفس الوقت فاتح مركز صيانة موبايل وفاتح يعني هو في نفس المركز صيانة كمبيوتر وموبايل وسي سي تي في كاميرات مرعبة وبيعمل الحاجات دي وشغاله معاه ممتازه جدا دي من ضمن المشاريع اللي موجوده برده في الفلبين. رابع مشروع واللي ما خطرش في بال حد قبل كده يمكن اللمبه اللي قدامي اللي فوق ديت او اللمبه اللي قدامي ديت دي ثمنها اللي قدامي دي دي ثمنها لو اشتريتها من بره ب 1800 بيسو دي ب 1800 بيسو اللي هو الرينج لايت دوت ده ب 1800 بيسو، ده موجود لو اشتريته من بره، لكن لو اشتريته من لازاده بيكون ثمنه في حدود 600 بيسو، اللمبه اللي فوق دي برضه نفس القصه، دي ثمنها بره 350 بيسو، ثمنها على لازاده 59 بيسو و52 بيسو و49 بيسو حسب الشركه اللي انت بتتعامل معاها، طبعا الدليفري اللي انت بتشحن عليه بيديك على كل قطعه على القطعه الواحده تمام 130 بيسو دليفري شحن، لو انت اشتريت 10 قطع هم هم من نفس الشحن ممكن توصل تسعة 149 بيسو علي العشرة لو اشتريت 20 ممكن 300 بيسو لو اشتريت 100 وهكذا فانت حضرتك ممكن تقدر تشتغل ريسيلر يعني في ناس انا اغلبيه حاجاتي انا بشتريها من لزاده في ناس كتير قالت لي ان انت ممكن تقدر تعمل ريسيلر لزاده طبعا انا في ناس هنا بعتلهم فعليا فعليا اشتريت سولار سيستم وبعت لهم السولار سيستم من هنا وانا اخدت ربحيتي وربحيتي دي اللي انا اخدتها تعتبر بالضبط المنتج موجود في باكورد هو بيبيعه بس اكتر من ما فيش نوع بيبيع المنتج بياخده رسلر وبيبيعه والفكرة دي جات لي بحاجة بسيطة جدا ان انا كل ما اروح عند حد يقول استنى لما لك اوردر من شابي او استنى لما لك اوردر من لازالة طب وانت بتعمل اوردر من لازالة وانا اكتع انا ممكن انزل لازالة واعمل برضو order نفسك بس فجيت اعمل order في الثاني في الثالث ففتح معايا الموضوع وابتديت ان انا اشتغل في الموضوع دوت برضه، اشتغل رساله، ففي ناس هنا بتيجي تطلب مني ساعات حاجات، المنتج ثمنه مثلا زي ما انا قلت السولار سيستم ثمنه 120000 او السيستم اللي انا جايبه دوت عندي هنا ده ثمن عامل 120000 في باكورد، انا جبته كله على بعضه ب 11000، كله على بعضه ب 11000، طبعا انا لما واحد يجي لي بقول له ده ب 15000، لما بيجي 15000 أنا موفر عليه يعني 90% رقم كبير جدا رقم كبير جدا أنت موفر عليه 90% فأنت ممكن تشتغل ريسيلر من عن طريق لازادا طبعا أنا برضه من ضمن الحاجات التيشيرتات دي أنا كنت بجيبها من بكولرد أو بجيبها من إيله إيله أو بجيبها من سيبو أو بجيبها من دوماجيتي 105 بيسو أو 100 بيسو أو مينيمام على الأقل حاجة 95 بيسو التيشيرتات دي موجودة على لازادا ب 62 بيسو وانت الكميه مفتوحه 100 100 قطعه 200 قطعه 300 قطعه 500 قطعه والديليفري 130 بيسو 150 بيسو 300 بيسو ماكسيمم فده انت ممكن تقدر تشتغل ريسيلر وتقدر تبيع وتشتغل لو انت عايز تفتح محل تفتح ترخيص تعمل ترخيص وتعمل حاجات زي كده في اجهزه الكترونيه تلفزيونات موبايلات الموبايل يمكن الموبايل ده ده موجود هنا في محلات هنا عامل 6000 بيسو ده موجود على الازادة ب 2000 بيسو فرقم كبير جدا ممكن تشتغل في الموبايلات، وتلفزيونات ممكن تشتغل في حاجات كتيره جدا. فدي حاجه ده المشروع رقم اربعه اللي انت ممكن تفكر فيه وتقدر تفتح محل كبير كمان بناءا عن ان انت تشتغل رسيلر فقط. اخر مشروع واللي هو ما حدش فكر فيه وفكره جديده خالص. حاجه خطرت في بالي لاني شفت ابني بيطلب مني حاجه اللي هو الاكياس الصغيره اللي هي بتاعت الاطفال ديت اللي هي بيكون فيها السناكس والكلام ده فمن ضمن حاجات طلب مني حق كيس الكيس وخمسة 25 بيسو اشتريت الكيس فبفتحه لقيت فيه لب عباد شمس وجاب كيس ثاني لقيت فيه سوداني الكيس كله على بعضه لا يتعدى اللي فيه 50 حبايه او 25 حبايه يعني بخمسة 25 بيسو 25 حبايه الحبايه بيسو فكلمت ناس على موضوع المقله قالوا لي اه ممكن نقدر نعمل مقله هنا ويجيب الماكينات بتاعه المقله طبعا الانتاج وسحب الانتاج على الموضوع دوت رهيب لو قلت لكم رهيب فعليا وممكن يكون عندك مصنع لما تكون خمسة وعشرين حباية بخمسة وعشرين بيسو يعني ده رقم زي على كده ان هنا ما بيعملوش آه يعني زي حالتنا ما بيعملوش ما بيعملوش تحميص زي حالتنا في المنتجات بتاعتهم تحميص اللي احنا بنعمله زي تحميص السوداني او تحميص اللب لب العباد الشمس والكلام ده كله ما بيعملوش التحميص كويس او ما بيعملهوش بطريقة احترافية هو كده يعني وبناء عن انا دقت الحاجات دي فلقيت طعمها مش يعني بالنسبة للاطفال عادي مش هتعدي يعني هتعدي عادي مفيش مشكلة لكن بالنسبة لناس كبيرة لما بتاكلها برضو لا تستصغها يعني احنا فرق كبير جدا حتى في انتاجنا من الحاجات دي فرق كبير جدا في التحميص بتاعنا فدي اخر فكرة اللي فكره مقله لب مقله لب سوداني اللي عايز يعمل الفكره دي مديها لكم ببلاش اهي والموضوع مش مكلف جدا الماكينه بتاعت المقله دي هي بس عايزه شحن يعني مكلف شويه لو انت هتجيبها من مصر او هتجيبها من من اي بلد هتكلفك كتير عشان تجيبها لكن العائد انا متاكد ان العائد بتاعها رهيب فوق الخيال طبعا انت عايز لازم يكون لك موزعين الاول قبل اي شيء يكون لك موزعين وتتفق مع ناس على ان انت تتورد لهم وكل مشروع من المشاريع ديت لازم ليها تخطيط كويس جدا عشان ما حدش يقول لي ان انت بتقول وبتخبط كلام لا حضرتك كل مشروع ممكن يتعمل اي مشروع يتعمل في الفلبين حتى لو هتقول ريان يا فجل. فاي مشروع هيتعمل هينفع في الفلبين لكن عايز ليه تخطيط كويس جدا. يا رب اكون افدتكم بشيء النهارده ويا رب استمتعتم ويا سبسكرايب ولايك وشير وتدعمونا في القناه وتزورونا على كل الروابط الموجودة تحت في الديسكربشن وتدعمونا على باتريون وتدعمونا على البيبال وتنتسبوا في القناه لو حبيتوا. شاكر لكم جدا ونستودعكم الله الذي لا تضيعوا دعاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.